السلام عليكم مشاهدينا الاعزاء نتواجد اليوم بسوق سمارب بتاريخ 6 شهر 2022 نشكر جميع المشاهدين ونشكركم جميعا على المتابعة ونأخذ الاثمنة ونوصل لكم المعرفة ونتكل على الله سبحانه وتعالى سيخصاصي. كيف هاني يا صاحبي كيف حالك يا صاحبي كيف حالك يا صاحبي يا ما هذا هو اللي السوق طايح اليوم السوق طايح طايح كيفاش طايح ما ولا لا خير هو حاجه السي عبد الرحيم يا في البركه فين باقا الله الناس كاع تلقى السردي السردي 90 سيدنا مرحبا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا السوق شويه راه شويه السوق. ها؟ لا ها؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا لا لا لا لا لا لا لا شو بغينا فهاد انا بغيت نشوفوا بحال هكا بغينا الله والله زوين لا العيد شهر بقيني العيد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 مبارك علينا هذا الشي هذا ماذا نعيد هذا الميزان هذا الميزان هذا هذا الميزان هذا الميزان هذا الميزان تما مزيان السوق عندنا شويه كاملة. كانو راه غادي القطار هذا الراجل ما هذا هو الاساس هذا هو الاساس دايرين حميد حميد في السن <دار> <تكتبت> <تكتبت في bridal> <تكتبت في hái> هذا هو حامي تسوق ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها حميد؟ ها حميد ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ماذا تفعلون لا, لا ما yeah. المال هو الذي يحصل على المال هو الذي يحصل يا المال هو الذي يحصل على المال هو على المال هو حاولي تعطيني الامه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه عنده ايه ايه ايه ايه ايه تكبر 13 اه <تصفيق> <happen fait. تصفيق> <تصفيق> دييري برك الخير ان شاء الله هذه هادشي اللي بغينا حنا بغينا لكم اهلا و سهلا بكم اهلا و سهلا بكم اهلا و سهلا بكم لا و سهلا بكم اهلا و سهلا لا لا لا سهلا بكم اهلا التليفون لا دياركسي يبني. دياركسي يبني. التليف. خلي التليفون ديالك السي عباس خلي التليفون خلي التليفون ديالك صفر 55 اها 95 95 زيد 72 عاود عاود صافي السلعه موجوده عندك موجوده حاجه بالنسبه للناس ديال بالنسبه للناس ديال مدينه اللي شي حاجه هذا هذا معروف عارفين الناس ديال السمارة كاع لا باقي اللي باغي شي حاجة عنده حوشان زوينين الله <الصفحة> هنا 14, 14. سن رباعية <تصفيق> <تصفيق> ١٤ الحاج الحاج أي ارنته الكساف هنا الاعلامي ارنته تعال اصحابي تعال تعال بس تعال تعال 36 سلامة الله يرحم والله هذا الراجل خير به منورت والله العظيم في هذا السوق هذا لا خير من الله الحاج صورتهم صورتهم الحاج ديال حميد هذا اللي الوقت الله من الله سبحانه وتعالى اللي كيعطينا الرحمه الله على قوم سيرسي الحاج شو قلت لا آه لما سي مشكل عادي بكش كيف جاء الحاج قلتي؟ قلت لك الا خط الله على قوم آه. يجيب ليهم المطار في الصيف يجوعي بحيم البلاد الخرب آه. قلت <تصفيق> الحمد لله برحمنا من الله والرحمة قال في وقت مارس وبرير آه. إلى آه. أرض الله على قوم يمقاراهم ليلا هما نعسين يشربوا فاتي الدار وشتى مسكين تصب هذاك الوقت تاع الربيع، الحاجه بغي وقتها. والله يرحمنا مع الله سبحانه وتعالى. خيره كثير وقت ما بغى ينزلوا ينزلوا ما كاين في تا واحد. داكشي اللي كاين دام ديال الله سبحانه وتعالى، إلا جاب الله دام كاين داعم كاين دافع تاع الكفار الباركين ياكلوا ويضربوا ويحرقوا بنادم. الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظ لنا بنادم. هذه الدول اللي تربوا راه هذيك الروينه. من نهار بجوه هما اللي كيدوروني يبغاو يجيبوهم الله يحفظنا منها باش كدور فك الله ورب وحده تابعو الله يحفظنا منها السي عمر ها؟ هاجر زوينين ناس تبارك الله تبارك الله أستطي أستطي الله <تصفيق> <تصفيق> <وستطيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الله <عفتك عدد صديق> الله الله يسلمك. كيفاش يا عمر؟ كيف أنت ما تبارك الله. كاين التمان. كاين التمان. كاين التمان. كاين التمان. كاين التمان. كاين التمان. كاين التمان. كاين التمان. ها الله يسخر انا بوي اسا بينتي ميجينا لاباس انا نسبي راه لا لا و الله آه لا لا وذا ب 30 الله الله الله بالله جابونا هنا المال ولا هاي# هاي# هاي# تحياتي لخويتي تحياتي